Як ви бачите, росіяни навіть не бояться стріляти по місцям слави Другої світової війни. От як ви бачите, снаряд прямо сюди опали. Постійні вибухи, зруйноване кладовище та домівки. Так зараз живе село Приморське Васильівського району. Було три прильоти по цьому селі. Останній приліт був біля пам'ятнику Другої світової війни. Росіяни прямо туди стріляють. Перебиті лінії електрики, як ви бачите. Сюди потрапило до, до діму, дому мешканців, е, вона потрапила до лікарні. Зараз досі не, там заходиться. Окупанти поцілили і в місцеве кладовище. Одна з ділянок вигоріла в щент. Зруйновано надгробки, на багатьох можна побачити сліди від уламків снарядів, спалано хрести. Тут у нас все добре. Да? Да. Гуманітарки, магазини. Робота на полі, пожалуйста, у нас є, робимо. Навіть попри обстріли, щоб поряд виходити і працювати. Працюємо, падаємо в рядки. Що? Між рядком? Все добре, все добре. Після чергового прильоту жити в рідному селі дуже страшно, говорить Любов Іванівна. Я була в місті, я надяюсь їзджу через день. Я живу в дочці, а муж був сам вдома. І оце воно як бахнуло тут біля двору, а він тільки вспів одійти в сторонку. і сколив прямо в двері, пробив і двері. Ну, в наробив і хату пробив, і гараж пробив. З села виїхало багато мешканців. Натомість заїхала велика кількість переселенців, що тікали з-під обстрілів Скам'янського, Оріхова, Степногірська та Степного, каже пані Тетяна. У нас тут багато домів. Старики помирали, а дітям не треба ці доми. Пусті, пусті дома, в общем, люди просто до председателя. Ну, хто в пусте, хто просто всі меї позаїжджав, всі взяв к себе, просто ще переселен з да, того да. місця є. Карина Голонова, Андрій Варіонов. новий на Суспільному, Запоріжжя.